in dobro v novem vlogu. Uh, v tej seriji z Maksom odkrivava Primorsko. Na zadnje sva vzpeljala na morje in um, naredila en tak konkreten novink če Tanjel in Lipico, kar vam absolutno priporočam. Dones pa odkrivala okolico Porto Roža. Ker kakor ste naj do zdaj spoznali, veste, da midva nisva za gužvo, pa komercialo pa za neke te klasične stvari, ampak vedno rada obiščeva kaj noga in tale krožna pot iz Seče, ki jo danes hodva, je tam manj. Um, midva so z vozičkom, tako da je primerna za vozičke, um, cirka šest km dolga, nezahtevna. Ma je da vidite razglede, tako da prite z nama. Vedel, ampak sečaveljske in strunjanske soline so dejansko edine soline, um, na tem predeluje Drana, ki še vedno predelujejo so po tradicionalnem postopku pridelovanja.. Tako, zda skupaj. Krožna pot se začne z izhodiščem v Seči, avtomobil pa lahko pustite kar na parkirišču za sečaveljske soline. Od tam potem nadaljujete po starmi, z granitnimi kockami, tlakovani poti do same magistralke in od vrha te ceste se potem držite levo ter nadaljujete v smeri proti ljudem. Na začetku vas bo sama cesta vodila skozi prelepe vinograde in sadovnjake in od tu se bo razprostiral res čudovit razgled na sačavalske soline. Naprej nas potem podvodi do samega vrha tega majhnega rta, od katerega imamo čudovit razgled na cel Porto Roš in Lucijo. In po samem vrhu se razprostirajo čudovite skulpture, forma vive, ki so definitivno vredne ogleda. Potem pa se lepo spustimo po taki strmi cesti do Kampa Lucije in pridemo že na nadmorsko višino Morja. Tukaj potem se lahko sprehodimo do same repokojnice fonda, do vrta kaktusov, ki je bil sicer v času najinega opiska zaprt, do stare ledeljnice in starega pristanišča, ki je v bistvu zelo fotogeničen in potem lepo krožno nadaljujemo nazaj v smeri našega avtomobila skozi Krajinski park sečovske soline. samo želela povedati, da sva s tem iz letom danes čisto obrla sliko o Porto Rožu, ki sva ga prej imela drugače v glavi. Um, tako da ja, na koncu nama je znesel cirka dve uri huje. Um, ogromno enih lepih stvari sva videla in definitivno se še vrneva ali te tekaško ali pa peš quattro zainetto de sapanori la commerciale postane e intanto de papa maxi papa